Яка ситуація? Розкажіть по Львову. А, наскільки сьогодні вдало, вдало спрацювали сили протиповітряної оборони, зокрема у вашому регіоні? А, знаємо, що все-таки є приліт? На Львівщину залетіло шість ворожих ракет. Чотири з ними було з них було збито протиповітряної оборони Збройних сил України. Дві буквально на межі міста Львова, Львівської територіальної громади. Дуже багато було від них уламків, дуже багато від якраз збитих ракет на межі міста було детонації в місті, містяни наближені до цього району відчували і шибки задзвеніли в вікнах в багатьох районах міста Львова. І ці багато залишків того російського сміття було оточені якраз ті райони, їх збирали Проводили спеціальні різноманітні роботи. Все там вже в порядку в тій історії. Але насправді було два прильоти приблизно декілька десятків кілометрів від міста. Цих два прильоти з різних боків дороговартісними керованими ракетами влучили вони в одну важливу трансформаторну підстанцію. Практично все місто, місто Львів і сателіти міста були знеструмлені, частково енергетики. Відновили роботу електропостачання в місті, але якраз в обідній час не працювали практично жодні світлофори, не було подачі води в багатьох районах міста Львова через брак електропостачання. І 90-95% в місті декілька годин залишалися без світла, були складнощі з зв'язком. Зараз відновлюється, більше половини електропостачання в місті зараз вже відновлено. Через аварійні лінії не працює ще досить багато світлофорів, запрацював вже досить нормально зв'язок. Вийшли на лінії практично вже всі тролейбуси, які теж обідні, післяобідні час були зупинені. Декілька маршрутів ще не повністю відновлені, в черговому режимі працюють трамваї в Львові. Але я думаю, що зранку львів'яни прокинуться і... Вже буде повноцінне добре. Наразі... Ну, слава Наразі... енергетикам, звичайно. Ну буквально буквально за кілька годин вдалося поставити місто на ноги, скажімо, да, відновити повністю життєдіяльність міста. Скажіть, а самі львів'яни сьогодні в якому настрої? Ну я про те, наскільки вони сьогодні дослухаються до повітряних атак, а не нехтують правилами безпеки, спускаються в укриття? Чи є все таки сьогодні? Оцей настрій вже знаєте такий різдвяний святковий новорічний, тим паче у Львові, де дає така певна на атмосфера і туристів очевидно багато. Як з цим? На жаль, львів'яни і гості нашого міста нехтують повітряними тривогами досить часто, тому що всі розуміють, якось впевнені в тому, у збройних силах України, напевно і в ППО, нашому найбільше чомусь на західній Україні і у Львові все знешкодять, нічого не долетить, тут безпечно, тут надійний тил, тут можна зустріти Різдво що багато гостей нашого міста і вимушено переселених осіб роблять і робити будуть далі, одне одне Різдво вже зустрічали, і думаю, що ще і друге будуть зустрічати, але от такі от моменти, як сьогодні, вони дають зрозуміти львів'яна, коли львів'яни чують хоча б ці вибухи, які були при роботі ППО в повітрі, тому що від них якраз навіть більше йде детонація, ніж при прильотах ракет в якісь об'єкти, тому я говорю, сьогодні трохи здригнулися, всі місцяне гості нашого міста, я думаю, що це отакі дає поштухів все-таки не нехтувати сигналами повітряними тривогами, тому що у Львові є облаштована достатня кількість для того, щоб там могли в разі небезпеки, небезпеки переховуватися всі, хто знаходиться на території Львівської територіальної громади. Тому Бережімо себе, так. України, але ще раз закликаємо при сигналах повітряної тривоги все-таки переходити. Спасибі величезне, що доєдналися і за інформацію. Андріан Гутник, депутат Львівської міської ради, волонтер був з нами на зв'язку. Дякую.